Здравейте! Аз съм Дасковът по музика и в този видеорок ще ви запозная с странченската музикална -фолклорна, обла. фолклорна область. Странческата музикална фолклорна област се простира в егоисточния край на България. Въпреки близостта си по географско местоположение с Тракия, има някои разлики, които обославят оригиналността на местния странченски музикален диалект. Носители на фулклора в тази област се явяват представителите на местното старо население, което живее в областта Хасекията. Музикално фулклорната култура в Странча е сравнително добре запазена и има много образци на местния богат фулклор. Песните са едногласни, правят впечатление бавните, безмензурни мелодии с богата орнаментика, Изпълнявани най-често на седянка или на трапеза. Има и много обредни мелодии, запазени сред местното население. Коледните песни се приличат с тези от област. Те граничат. Въпреки близостта обаче, в Страмджа няма местни пазарски песни. Сватбарските песни съпътстват са един от най-важните и най-интересните обреди свадбата. Житварските песни най-често са безмезудни с орнаменти. Изпълняват се антифонно от две певици. По традиция са застъпване на последния тон от мелодичната строфа. Пивицата П пе завършва фразата и започва другата певица. Гайдата е най представителния инструмент за странжевската музикално-фокорна област. Разпространения са получили също кавала, свирката, тъпани. В странджа кората според начин на изпълнението им се разграничават на кротки, луди, тропали, рипали, подсунрати. Стъпките им не са сложни, но са доста разнообразни, което от своя страна попределя спецификата на техния стил. И тук, в унисон с общо българската музикална традиция има изобилие от хороводни мелодии в двовременния размер и две четвърти. Това са кротко хоро, лява игра, трите пъти, тропа на хоро, имаме и неравноделни. Примерно в пет временен, или в пет-осми, можем да споменем пайдушката, зайчешката, как се чука випер. В 7 време, естествено, имаме Раченица, Болината, Костединско. А срещаме и девет времени. Интересно, Леката, Куклинската, Кусти, Коне, Чеше. В цело българи е запазено и те нареченото Няма хоро. Хумористична игра без музика, предложена с комични движения. В Странджер имаме различни обреди и обичаи. Известни са пролетните младежки игри, наречени Филек, изпълнявани през Великите пости. В западната и средната част на Странча съществувал муминския обичай Енова буля, свърна с бране на билки. В някои дни на стирната неделя в Странчевски цикала е шествал народния карнавал на кукерите, изпълняван в различни варианти. Сирни заговезни, се свързват и с пали-кош обичай с театрални елементи. Около огъня на западените кошове сте играли хора на песен с инструментален съпровод на гайда и т.п. Има фултуристи, които смятат, че в някои странжески села до преди 30 години е било запазено на Въпреки, че самата игра в огъня, която се изпълнява в гимна на св. Константин и Елена, е почти отпаднала, стела още се изпълняват някои от процесии с икони и игри, доместните манастири и аязма. Водосветът, пората, краевъня, в село българи, кондол, ворезово, малко пърно. В мистенарския обичай се забелязва едно последование от обредни действия, предназначението на които е да подготви Нистенарите за играта в огъня, изпадайки в екстаз, извършвана с надеждата за усвояване на здраве и благополучие. Обредът в отделни моменти се продължава от Гайдер и Тъпър и тяхната функция, тези инструментални хороводни мелодии, оказват силно въздействие върху участниците в празника. Направих едно специално бутване до село българи, където успях да се срещна с един възрастен човек и който разказа как се поврежда изпомарството. Яко ме гледам. Добър ден! сте? Здравейте! Намираме се в село Българи. Където се обарихме на телефона на господин Милио. Един Лиев, който отключва църката в центъра на селото. Бихте ли разказали на учениците малко за история на селото и за нестинарството като древен обряд? Да, ще ви знам ще разкаже истинство. Мистенарството е пъпа на... в България. На друга ден никъде нистинарството не няма. съпредставят някакво село. Нистинарки играят, тъй играят, не играят. А в село Българи, който мотейли сърцето, да влиза. А който си прави майтапе, здрав не излиза. Изгорява. На майтапе нема тази работа. Нистинарството е един, единството в Българи. По наследство играят. Аз не бях обърнал внимание толкова с години на несъмайките, какво е физиономия имат, когато е прехващат и да играят. Тази му обърнах внимание в Лаховдол. Там играха. Физиономията ми не мясят на тях. Изменят се физиономията. Играха две жени, два мъжи, и мъжете също, и жените също. Физиономията не изменява. И това, което се прави, метапа в България и трафа не излиза в България. Изгорява. И едно момиче по наследство играеше в българи две години, три и играеше. Миналата година, по-налата година, какво стори, какво направи, влязе в Ове и изгоре, много изгоре. Дъследнициха на баба Злата, На баба Злата, му носиха. Така казвам, който гарва да, игра, да не си прави мейтак и да не оттели сърцето, да влиза в него, не сърцето вътре, да не влиза, че се зарадва на е деца. Това е истина. Играе въедно по наследство и това е. От българи. А те учат ли ги или? Никой не ги учи, никой не ги учи. Казвам ти ко детей или сърцето влизай, така дали загада, иначе не, никой не ги учи. Никой не ги учи. И една местинарка имаше го бродило, де са казва, 20 и трета година. Походих на там пленето го открих на това дом, към границата. Ще бе го изоставили вече по-младите. Походихме с научния институт София с Иваничка. И това веса е, е много голямо дърво, като се изкърти, каква дубка прави. Голямо, голямо дебело дърво, метър в две там стъкна 5 села. Гота има курвайната си, 5 казанчета, 5 села. И та ви са идвали, мигабайк, студени, прехвана ме и искам да играя в огъня, да не стигнете огъня, да играя. И аз, две момчета, хвана и две момчета, от гръматика, две момчета, ги познавах. Тя я и други, изкара огън, сложиха я, но не сложа високо, път и пусна така в огъня. И тя започна да играе, да слива музиката и тя започна да играе. На трети, четвърти път са буфна вътре в дупката до кълки. До кълките. Ние пет села са хванаме за главите. тя млада, изскочи и пак започна да играе. Пак, един, два пъти, пак, но също пак вътре. В излязе и аз спирам музиката и започваме към паракличията, от име на паракличата, слагаме иконите и тя отива в рядската на 27 литра от паракличията и самия. И аз отидах, вече ко става и тя не Няма нищо, са се целупепели и се изми. Никакъв огън не е издали. Това е мерата. Това е истинското Това е истинното. Майтапи не се прави. Целно България е пъпът на месенарци. Всички месенарци са в тахмоноят квартал. А, това е много древен обред, нали? Да. Той за какво се прави? За здраве или за вяра към, към какво? Сега. В 44 година, Бащите не бяха на фронт. Тогава нямаше телефони, а сега да не са пълни живовите телефони. И една, ве, една вечер слушаме на баба Злата, шевавка, мистенарка. Нейката история, я знам как е, започна да играя. Тази ще ти кажа историята й. Историята й той време в. В Жетва. има три дъщери има и една снаха имаше, Четири дъщери има и двама сина имаше. Един от беженеца с Снахата на нейната смяна. Тогава не нямаме пешки, на лъжаци. Тук си плела тя, плела ли? Снаха и, и бабата, твърдила от яла, и, и започна да грабче огънят. И снагат държи шнагато корама и бабата кораба и разбира, че има нещо и я е пусна. И я е пусна и започна да играе вътре боса в огънят, в ожакът. И какво ги става? Другия ден става и сутринта отива на милата и почва да живе. И от тогава започна да играе в огънята. В огъня да играе. И, за кощите ми, като бях в 40 та година на фронта, ние слушаме там, тя близо до моята къща, където съм направил къщата, там е старата къща, деца до ден. И ние отидахме всички там съступа, майки, дядца в слушаме. Грозно се гледа, грозно се гледа. Ишли на една седмица. Слъпания е в съветът, там по телефони и един продан, Убит, продънат, анасов се обсъжда. Пак ми време пак ми време, Пак слушаме, а пак вика вавка, Праестува, пак грозно, грозно. Един събаде, че е ранен, кръкът му ранен. Пак мина, пак мина, пак, ми, пак слушаме, вика, Праестува, грозно се гледа, Янаки... И духа ду, ги няма. Неизвестни и до сега неизвестни. Писани са тук. Ей, тук са писани. Двамата са неизвестни. Мушо и Калеко. И най-кима се на сестра е му на дико. Сестра му на Дико. Аз са истинските му фонарки. И му ти кажа, в която година беше. Аз съм бил 17, 18 годиша. Аз много носих и конте, ходява по село. И една баба керка от Панцарио дойде и взима и коната у мен. И един началник на мебера и ги попряча. Той ги също той в огънят. И, и той влязе в огънята и попряча тъпана в огънят. Тя. И нашия комет с да го бие, но го удари и почна... Дови селото, бащите, ехо, писат а па, на клюкаря, нали? Клюкарство, нали? Ще не изгоря... Ще ли изгоря... Ще не Ще не изгоря на Кърпичка куприна на водиконката? Да, кажи ми. Защо? Защо? Да, това... А това се друго не мога да кажа, нещо ли обичам. А каква музика се свири? Щото явно, че музиката влияе и да влезе. А, да, музиката се свири. Местемарска музика се свири. всяко не мога да свири. Имаме тука баща и син, да свиряха. И още други хора имаше така бама, които свиряха. И да тупят тъпан да, да играят танцата. Тупят е в основата, нали? Да да, да, да, да, да играят танцата. Да, това са истории. Mm -hmm. А yeah. освен тъпа някакви други инструменти не. Не. Тъпа ни гайде. Ай гайде. Това баба злата идва тук, деца казва, зарива аз с пари. Да играе. Да аз за пари не играя, играя. За пари не играя. Може да си играе, ако не е прехване, няма да играя в огъня. Не влиза в огъня. Трябва да й дойде, да истине, да почне да Но музиката определено влияе, да й помогне да. Помогне, но тя ще не ги вече свети, така музиката да може да се свири. Да. Ако се върна, мога да влезе, но защо не и те или не мога да влезе. Ясно. Да. А селото запостява или е се разрушава? Селото запуска, има 26 човека и 26 човека. И предполагам, че повече от туристи идват. По време на огъня. В тази година не по-малко 2-3 хиляди народ имаш. Миналата година ни да, изгониха. Заради пандемия, Ама една дойде в Стара Загора. И ми се представя тук за листинарки. Аз си кажа, къде те направя, И тя, ми ще вие се обръдило да дойде тука пред теб какво ще ми кажеш? Аз ще ти кажа, че отидеш при нашата инстинарка, ако са двете там в те са добрите. И това да му откаже. До да, ясно, други не могат да правят нищо. Mm -hmm. И те вика, сега в момента са прехваната. И там се дайме ме претишма. И ми вха на ръката е сложен бажакът с синагашето. Веднага ръката ми стърпна в студ. студен, ледна ванеш, така и те поледи. А тя, това е приятел. това да, са да. А кога се прави? На 3-ти 3 юни, ето ние... в учебница пише 21 май. Ние тук не си изменяме празниците, караме се и по стара линия, по стара. Сега Богровица е на 15, ние ще я направим на 28. Ходим на календар. по стария календар. Отиваме там, имаме маси, събираме с братите, браточери, всички близки маси, садим и всяко си има маса направена, и други маси има направени, да сядат хората, По-хубаво го правим за нас лично, от българи, от свете кости, защото не мога да се видим от народ. Там се отправим най-хубаво. На 28, там кога заповядай. А тази обродилово, това влезе до тук, в Огъня. Докорема? Докоремата въплугене, казна, това, кога го верваш по Нищо Нищата не ги стана на веса. Сега а, това е веса, това е веса, която ме говориш. Сега не идваме и не играе, защото има диабет. Креката ги са нацяпели и не играе. Не играе. Ето тук са нас, огласим ефонта, слагаме десата и търгаме отъвнано по неговече. Това, приятел. Много ти благодаря. А има ли миснари, които живеят в селото или... Не. А дали има да се обадим контакт? Сега... Или те не, не искат да говорят? Не мога да, да се обадим, защото всега няма да те говорят. Да. Да. Няма да. Аз това предположих, че ням, не искат да говорят? Не, не, не, не, не. Добре. няма да те Добре. Няма Много ти благодаря, че е, не, ти прекъснах и... Не сега, хубава. Ако искаш, параци. А, да, ще покажа покажа, че съм на. Пунисът права го в Там на Пунисът Да. ли е? Пунисът го ли е? Пунисът го ли е? Пунисът го ли е? Пунисът го ли е? Пунисът на ли е? Пунисът го ли е? Пунисът го и е? Направя много господскопа да сенеш и там на маса, да погледаш. Граматичното е мъжливо, реалдя сега, а ще до молиш и във вреден тув влязнеш от там и тут и ходите. Добре. Да. Жив и здрав. Thank you.